הווה נפתור משוואה דיפרנציאלית הומוגנית נוספת או משוואה דיפרנציאלית הומוגנית מסדר ראשון. כדי להבדיל את זה משוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית, כשאני אעשה מאוחר יותר. כעת יש לנו את הבאה. הנגזרת של y ביחס ל-x שווה ל... x הזה נראה כמו y. שווה ל-x בריבוע 3y בריבוע. זה כתוב קטן כדי שיהיה מספיק מקום. לחלק ב-2xy. בכל המשוואות ההומוגניות, בברוש שכעת אנחנו עוד לא יודעים אם זה הומוגני, אז אנחנו חייבים לעשות לכתוב זאת כפונקציה של y לחלק ל-x. נראה שאנחנו יכולים לעשות זאת אם אנחנו חלקים את העליון ואת בריבוע. אז אם אנחנו פשוט כופלים, בצבע אחר, 1 חלקי x בריבוע, x בחזקת מינוס 2, חלקי 1, חלקי x בריבוע, אנחנו למעשה רק כופלים ב -1. ואז שווה למה? 1 ועוד 3y בריבוע, חלקי x בריבוע, חלקי 2. אם נחלק x, נחלק x בריבוע, נקבל 1 חלקי x, 2 כפול y חלקי x. עכשיו פשוט נוכל לכתוב מחדש את כל הדבר הזה, וזה רק שווה ל 1 ל-3y חלקי x, כל זה בריבוע, חלקי 2 כפול y חלקי x. זו משוואה הומוגנית, כיוון שאנחנו מסוגלים לכתוב זאת כפונקציה של y חלקי x. אז כעת אנחנו יכולים לבצע הצבא עם v, ובתקווה שזה יפוך להיות מעט כטבע שאני אבוא אז נוכל לבצע את הצבא שv שווה ל-y חלקי x, או דרך אחרת לכתוב זאת היא y שווה ל-xv. ואז כמובן הנגזרת של y ביחס ל-x, או אם ניקח את הנגזרת ביחס ל-x של שני הצלדים של זה, זה שווה לנגזרת של x, זה 1 כפול v, זה רק חוק המכפלה, x כפול הנגזרת של v ביחס ל-x. ותעת ניתן להציב את הנגזרת של y ביחס ל-x. זה רק זה. ואז הצד הימני של המשוואה זה זה. אבל אנחנו יכולים להציב v עבור y x. אבא נעשה זאת. ונקבל v ועוד x. במקום DV נכתוב XVT, כרגע רק כדי לא להשתמש ביותר מדי מקום. וזה אנחנו מבצעים, זה שווה VT, שווה ל-1 ועוד 3V בריבוע. את הצבעה V שווה ל-Y חלקי X, ו-V בריבוע. כל זה חלקי 2V. כעת נראה מה אנחנו יכולים לעשות. זה השלב שבו אנחנו רק אלגברה, ומנסים לפשט עד המשוואר ניתנת להפרדה ב -V. אבא נעשה זאת, נכפול את שני הצדדים של המשוואה הזו, שני v, נקבל שני v בריבוע ועוד 2xvv tag, טוב, ו... נתקבל 2xvv tag, זה שווה ל-1 ועוד 3v בריבוע. כעת נראה, אבא נחסיר 2v בריבוע משני הצדדים של זה, ונשאר 2xvv tag, שווה ל-1 ועוד, בואו נראה, אנחנו נפקצים 2V בריבוע משני הצדדים, אז אנחנו עם 1 ועוד V בריבוע כאן, 3V בריבוע פחות 2V בריבוע זה שווה רק V בריבוע, אנחנו רוצים שזה להפרדה, את כל v בצד השמאלי, ונקבל 2 וחלק ב-1 ועוד V בריבוע, שווה ל-1, ונחלק את שני הצדדים ב-x, כך שנקבל את ה עם הצד השני, ואז נקבל שני v, נחזור לסימון הקודם, במקום v נכתוב dv dx, v כפול הנגזיות של v ביחס ל-x, חלקי 1 ועוד v בריבוע שווה ל-1, אנחנו מחלקים שני הצדדים ב שלא כתבנו את ה בצד הזה, אז זה שווה ל-1 חלקי x. ואז אם את שני הצדדים זה ב-dx, הפרדנו את שני המשתנים וניתן לבצע אינטגרל לשני הצדדים. אבא נעשה זאת. בואו נעלה לכאן, נשנת צבע, שנבחין בעמודה חדשה כאן. נכפיל את שני הצדדים ב-dx, נקבל 2v חלקי 1 ועוד v בריבוע dv, שווה ל-1 חלקי... x dx, וכיית ניתן לבצע אינטגרל לשני צידי המשוואה. זו המשוואה ניתנת להפרדה במונחים של v ושל x, ומהו האינטגרל של זה? תחילה לחשוב שזה מסובך, קשה, אולי זה סוג של פונקציה טריגונומטרית, אבל תראו שזה רק היפוך של חוק השרשרת. יש לנו פונקציה כאן, 1 v בריבוע, ויש לנו שלו פה ליד. אז האנטי נגזרת של זה, ואתם יכולים לבצע צבא אם תרצו, נתן נאמר u שווה ל-1 ועוד v בריבוע, ואז d u שווה ל-2v dv. ואז תראו שענתי נגזרת היא רק הלוג של u, או במקרה זה ענתי נגזרת של זה, הוא רק הלוג של 1 ועוד v בריבוע. אנחנו לא חייבים אפילו לכתוב את הערך כאן, כיוון זה יהיה ערך חיובי. אז הלוג של 1 בריבוע, שלא התבלפלתם, זה דרך חשיבה אחת. אם יש לנו ביטוי, ויש לנו את הנגזרת שלה מוכפלת כאן, אז ניתן פשוט לקחת את האנטי של כל הביטוי, ואין צורך לדאוג לגבי מה יש בתוכו. אז אם זה היה 1 חלקי X או 1 חלקי U, זה רק הלוגריתמי של זה. וכך אנחנו יודעים שזה היה האנטי נגזרת. אם אליכם מאמינים, ישתמשו בחוק השרשרת, לקחו את הנגזרת של זה ותקבלו את זה, ובדקרה שזה יהיה יותר רגיוני בוכם. בכל נקרא זה הצד השמאלי, והזה שו הערך המוחלט של x לומר, ועוד c, אבל רק כדי יפשט את זה מעט, קבוע שרירותי c, פשוט נכתוב זאת כלוג הטבעי של הערך המוחלט של כמה קבועי c, הכוונה שזה עדיין כמה קבועים שרירותיים של c, אז ניתן לכתוב מחדש את כל המשוואה הזו כלוג טבעי של 1 ועוד v בריבור שווה ל, כשאתם נוסיפים לוגים טבעיים, אמכנים לנו מעצם פשוט לכפול את שני המספרים שלהם לוקחים את הלוגו טווי שלהם הלוגו טווי שלהם ניתן נומר ר אחד של cx וככה הלוגו טווי של זה שווה ללוגו טווי של זה אז ניתן נומר ש 1 v בריבוע שווה ל cx וכעת ניתן להסיר הצבה אז אנחנו יודעים ש v שווה ל y חלקי x אבל נעשה זאת נקבל 1 y חלקי X בריבוע שווה ל-CX, נגרגל פה למטה מעט, אבל נכפיל את שני הצדדים של המשוואה כפול X בריבוע. יכולים לכתוב זה כ-Y בריבוע X בריבוע, ואנחנו מכפילים את שני הצדדים כפול X בריבוע. נכבל X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-CX בשלישית. ואנחנו למעשה סיימנו. אם אנחנו רוצים לשים את כל ביטוי המשתנים מצד שמאל, יכולים שזה שווה... ל-x בריבוע ועוד y בריבוע פחות cx בשלישי שווה ל-0 וזו פונקציה מרומזת או עקומה או איך שתרצו לקרוא לכך זה הפתרון למשוואה הדיפרנציאלית המאגנית מסדר ראשון המקורית שלנו וסיימנו נתראה בסרטון הבא וכעת אנחנו עומדים לעשות דבר מה? אנחנו נעלה למשוואה עוד דיפרנציאליות מסדרים גבוהים יותר וזה למעצר יותר שימושים ובכמה דרכים קחל יותר לפתרון אשרו משפעות מדויקות הומוגניות שעשינו עד כה. נתראה בסרטון הבא.